Тимош, що там? Сино? Пропоную починати. Інційна група по збору нової громадської ради. У нас вже є чат. Багато ми з ким вже там познайомились, підніть, будь ласка, руки, кого в цьому чаті немає. А, тоді, будь ласка, постукайте до мене, я вас додам. Окей, Ф ФБ? Дякую. А, Олексій вже постукався, я, а ти там вже є. Тоді йдемо далі. А, у нас сьогодні... Минулого разу ми проводили установчі збори і відразу перше засідання дякуючи Агентству електронного урядування за швидке прийняття наказу. Але в зв'язку з прийняттям нових змін до постанови нам необхідно після, скажімо так, скликання нової громадської ради ще два дні для того, щоб опублікувати цей наказ на, на сайті. Тому сьогодні проводимо тільки установчі збори. Порядок денний, перед порядка денному, денному на екрані. Це відкриття від, від зборів, Стефанович, Віскуп, потім обрання члення Ключільної Комісії, глави зборів, секретаря, інформація щодо підготовчих основних зборів, зайомства з новими членами громради, це дві хвилини кожного член громради, представлення головна мета діяльності в нової Громраді. Згід про діяльність попередньої громради, і визначення попередньої дати проведення засідання громадської ради. У зв'язку зі змінами до постанови голосувати ми повинні тільки по, на цьому засіданні по визначенню попередньої дати проведення засідання громадської ради. У кого є які пропозиції до порядку денного? Ну... Початку. Звіт можна раніше. Також, також. Я, я підтримую, я об би об'єднав звіт з першим питанням, з виступом Стефановича Єгора. Я два слова розповім, як ми працювали минулих два роки, покажу презентацію, розкажу про плани на 2019 рік, а потім Олексій Віскопор розкаже про плани і про взаємодію агенції з нашою громадою. Гром Домовились? Тобто об'єднуємо. Ні, ні. Ти... Тобто, об'єднуємо в першому питанні 1 А звір про діяльність попередньо громади. Дякую. Тоді давай, Олексій, ми презентацію. 22 червня 17-го року ми зібрали громадську раду попередню на. На першому слайді ми бачимо лога. Це, нам, це ми спільно з агенцією електронного урядування розробили такий символ громадської ради. Зараз його використовуємо. Наступний слайд. От в цьому залі проходили наше засідання. Було достатньо важко зібрати кворум, але сьогодні ви такі молодці. Десь 50% від... Минулої громадської ради у нас ті ж самі люди. І, на жаль, дякуючи ситуації, це одні з найактивніших членів, які були минулої громадської ради. На правому верхньому фото ми бачимо презентації і бачимо екран, де у нас були онлайн-засідання. Тобто по майже всім питанням, які агентство електронного урядування ініціювало в Кабміні чи закону України у нас були презентації. Тобто по електронній ідентифікації, по Тримбіті, по а, Digital by Default, по, а, по подоланню ЦДА, по ШПД. А, були презентації і всі а, чини попереднього громадського ради мали можливість їх щось запропонувати, щось додати до цих проєктів. А, ні, ні. На нижньому екрані ми бачимо систему онлайну, тобто десь 30-20% десь більше, десь менше ми вже використовували цей онлайн. В новій, в новій постанові ця можливість вже більш-менш унормована. Наступна. Наступ, Наступна. У нас були на кожен рік плани діяльності. Вони знаходяться на сторінці громадської ради. До речі, ми також зробили нову сторінку громадської ради на порталі Агентства електронного урядування. Там вони були за 2017 рік, за 2018, за 2019. Можна по ним пройтись, але я хочу акцентувати увагу на тих проєктах, які ми вже впровадили за, за, цей, за цей період. Тобто Діяльність громадської ради була розділена на три головних таких напрямка. Перший напрямок, який притаманний саме громадським радам, це моніторинг діяльності органу, при якому ми існували, екстражна підтримка, допомога. І якщо є якісь позиції, то можливість підказати, допомогти або запропонувати інший варіант. Другий напрямок роботи, це автоматизація діяльності громадської ради всередині. Тобто з електронного документа офісу, онлайн-засідання, онлайн-протоколи, і таке інше. І третій напрямок діяльності це створення публічного інформаційного сервісу, який би мог би прозоро відкрито показувати і діяльність громадської ради, і діяльність органу виконавчої влади, і реалізацію політики цього органу, і можливість подати якісь пропозиції, заявки так, в такому електронному, в інтерактивному вигляді. Що ми змогли і що нам вдалося досягнути? Ми впровадили трьома документа обіг, також онлайн-протоколи в цьому документа От Я цю презентацію викладу в чат. До речі, стосовно чату, минулої гнули в громраді, ми затвердили на засіданні, що чат ФБ, отакий, як зараз ми створили, це наша офіційна, скажімо так, платформа для, для спілкування. Я думаю, що для, до першого засідання ми продовжуємо такий, способ спілкування, якщо нема заперечень, будемо інформацію викладати саме в цей чат. Дуже зручно, тому що можна подивитися, хто виклав, подивитися на його профіль в фейсбуці. Всі ми достатньо публічні люди, всі, у всіх є якась позиція, і цей чат достатньо зручний для цього. Тобто по посиланню в нас є онлайн-інструкція, як функціонує електронний документ обіг, як він працює. Далі, портал взаємодії громади і влади. Також був розроблений двома частинами. Перша частина – це фронтенд, друга частина – це бекенд. Олексій, передберігалися. Це ці, ці посилання на портал агенції, на, на сторінку громадської ради, на агенції, тобто от, сам портал державного агентства промередування, от наша громадська рада електронної взаємодія, портал громадських рад, планений на 19-й рік, діяльність у 18-му році і склад Старої Ради. Тобто, ми переходимо до електронної взаємодії громади і влади, бачимо тут дві презентації, це фронтенд частина, яку ми проговарювали на засіданнях, як е, в, прототип е, системи, яка може бути, е, як взаємодія громади і влади, використана в е, в цьому проєкті. Вона стосується трьох рівнів. Це центрального стратегічного, технологічного рівня, вона стосується галузевого рівня, до якого входяться всі галузі, там і Health, і Agro, Data, Education, Tourism, і місцевого рівня, різні Smart City, різні Smart регіони Є прототип цього порталу, він розроблений, він запропонований, і підтриманий як за основу, повторююсь, як за основу, тому що ми можемо до нього в момент його впровадження додавати якісь правки, ідеї, щось модернізувати. Ми з вами займаємося інформаційно-коммунаційними технологіями, де бути постійно інноваційним важко, але потрібно, але потрібно щось постійно змінювати. Тобто він то, то має цей прототип клікабельний. Це одна частина, тобто фронт-ендова, ми бачимо, що отримують громадяни, бізнес, повторюсь, я цю презентацію викладу, можна буде її подивитися. Впевнений, що багато хто з вас вже її бачив. І бек-енд частина, яка була розроблена також агент електронного урядування, десь спільно ми радили Зі своєї частини, це єдиний веб-портал електронного урядування, який є таким функціоналом бекенду, у тому числі то фронтенд-частина, яку я тільки що демонстрував. Він є, також як презентація, виходячи з того, що у нас є небагато часу, ви можете його подивитися, ми можемо окремо і повинні окремо його розглядати і розробляти для впровадження у подальшій нашій діяльності. Тому на окремих засіданнях окрема група, кому це буде цікаво, об'єднається, і ми цей портал продовжимо роботу по його впровадженню. Йдемо далі. Тобто проведення навчання. Також один із членів нашої громадської ради запропонував, це Ісака, Київ запропонував провести навчання по IT-управління для державних службовців з агенцією віддумання та інших державних органів. Ці навчання були пройдені успішно, агенція нам подякувала, і я думаю, багато чого з цих тренінгів обидві сторони отримали. Крім того, були проведені Семінари, конференції, круглі столи щодо актуальних проблем електронного урядування по всім напрямкам, стратегічним напрямкам, які проваджують агентство електронного урядування, і не тільки, а й цифрова економіка взагалі. Також була надана консультаційна допомога при формуванні нормативно-направих актів галузі електронного урядування. На останньому засіданні ми... Проголосували зміни до ну, пропозиції до акту проекту закону про НДІ. Йдемо далі. Після двох років функціонування і спілкування з різними громадськими радами, з міністерством юстиції, з іншими головами громадських рад, було проведено дослідження. Громадська Електронна Україна, але потім ми це проголосували на громадській раді щодо проблематики, принципів функціонування громадських рад як таких. Дослідження було проведено з повноваженням від Ховної Ради, з такими міністрів, з Open Government Partnerships, разом проти корупції і всіми тими, які ви бачите на екрані, організаціями. Виявили проблеми функціонування громадських рад. Взагалі, не тільки нашої, але й взагалі. Це, по перше, недостатня кваліфікації учасників громадських рад. Відсутність чіткого розуміння громадських об'єднань, навіщо їм потрібно участь у громадах, відсутність розуміння державного органу, навіщо їм потрібна громада і в чому її користь. Відсутність бажання державного органу співпрацювати з громадою. Відсутність прозорого сервісу моніторингу діяльності державного органу. Проблема зібрати квору всередині громади. Радикалізація громад. Відсутність відкритого механізму розуміння і аналізу діяльності кожного члена громадської ради, плану звіту діяльності громади в цілому. Виходячи з цього, розробили спільно необхідні кроки щодо покращення цієї ситуації. Це онлайн-вибори, програма дій, ідеї, проекти, це аналітика діяльності учасників, це проведення онлайн-засідань, фіксація по ID. це онлайн-голосування по порядку денного. Це є кто на документи онлайн-протоколи, відкритий механізми моніторингу, ретингування членів громрад та органу влади. Координація різних громад. Все це можна поєднати. Ми вже розпочали на, спочатку цього 19-го року спільний проєкт між нашою громадською радою, яка підтримувала цей проєкт Агентством дронного урядування і фондом Східна Європа стосовно створення порталу громадських рад. Порталу громадських рад, наприклад, для нашої громради, але для подальшого масштабування на всі інші громадські ради України. Це, що таке портал громадських рад? Це окремі сторінки для кожної ради. Склад, протоколи інформація. Це якби, один розподілений портал, децентралізований, який буде ввести кожні громадські ради, які існують. Тобто у нас є вже механізм, існуючий, як громадські ради, але ми не можемо його запустити настільки ефективно, наскільки це можливо, за рахунок того, чи, яких проблем я перерахував. Недіфікація ще не ради, загальний сервіс новин, анонсів, бази знань, онлайн-голосування, онлайн-протоколи, електронний документа обхуд. Ми проаналізували, що саме процес електронного документа обхуду громадської ради, він не складний. Тому на порталі громадської ради ми будемо робити такий фреймворк, який буде легко настраюватися на інші громадські ради. Це онлайн-голосування, це інтерактивні звіти і плани дій громади, моніторинг діяльності органу влади, для того, щоб всім, хто зайшов на цей портал, було зрозуміло, чим займається громадська рада, яка є проблематика, чим займається Центральна органа влада. Це онлайн-засідання Громради відео з ідентифікацією. Тому що, коли я показував вам перше, перше відео з скайп конференцію дуже часто ні к нейми, ні співпадають з ні, к нейми, ні членів громадської ради. Якось ідентифікувати, що це 100% саме той член, який є Громради, це важко і е, е, виникають деякі проблеми. Це децентрозований принцип наповнення інформації. Тобто це такий спільний проєкт нашої громадської ради минулого скликання, який вже функціонує в 19 році Агентство урядування і Фонду Східної Європи за попередніми домовленостями десь з кінця літа ми починаємо його до кінця літа нам необхідно вже новим складом його допрацювати доробити технічне завдання і почати його втілювати в життя Ну, демократія – це винахід, який записує нам таке урядування, на яке ми заслуговуємо. Це сказав Бернад Шоу. Ми пропонуємо показати, на що ми здатні і на що ми заслуговуємо. Дякую за увагу. Це була, скажімо так, попередня презентація діяльності попередньої громадської ради, планів на наступну громадську раду і звіт діяльності. Які є питання, пропозиції? Дякую. Тоді, при... до Тоді переходимо до наступного питання, виступ... виступу Олексія виступу. Доброго родля колеги. Я буду стояти, щоб всі бачити. А спершу позволяти вас всіх хтось вітав, оскільки вже був. що робота нової громадської ради буде також максимально ефективною. Ми прагнемо бути відкритими, ми хочемо надійного партнера у особі громадської ради. Я думаю, що ви переконаєтеся, що наші ці бажання доволі щирі і будь-яка ваша ініціатива завжди буде нам відкрито і відверто розглянута і, я думаю, що підтримана. Я, користуючись нагодою, хоча хоча чогось не дуже мало часу, ви 5 хвилин, а ми ми, ми, ми... домовили, що це буде більше Я хотів би, користуючись, що в нас такий починається певний новий цикл громадської ради. Ви знаєте, що в країні відбувається зміна влади, яка також приводить коновлення певних планів. Мабуть, ви чули, що сьогодні адміністрація президента активно а, ініціюється така, а, такий перехід держава в смартфоні. А, ми зараз активно долучаємося до підготовки до цього проєкту, до розробки планів. Я хотів би сьогодні, можливо, дуже коротко вам представити, що взагалі відбувається в цій сфері, які плани маємо ми, як агентство, яке наше місце в цілому в ті ініціативи, які сьогодні оголошуються адміністрації президента. Всю презентацію, мабуть, я не встигну сьогодні розповісти, але я думаю, що ми однозначно поділимося цим матеріалом і будемо чекати на зворотний зв'язок від вас, адже, фактично, там є ще кілька тижнів до того, як буде фіналізований загальний план на цей рік, ціли до 2024 року. І я впевнений, що ви ще маєте час доєднатися вашими пропозиціями, зауваженнями до цього плану. Отже, в цілому, зараз оновлюється план, оновлюється бачення в цілому по розвитку цифрової економіки в Україні. Та ініціатива, яка сьогодні найбільш чітніше звучить держава в смартфоні. Це фактично лише один такий компонент, який за своєю суттю, можливо, є найбільшим таким уявленням класичного електронного урядування. В цілому найбільше напрямів, якими опікується агентство, війшли саме до цієї ініціативи держава в смартфоні. Але ще раз підкреслю, якщо брати загалом розвиток цифрової економіки, то це лише фактично один з таких компонентів на рівні там, з іншими. Які є не менш важливими. Я сьогодні лише зупинюся на тих напрямках і сферах, які стосуються безпосередньо агентства. Отже, які на сьогодні, отже, які сьогодні плани війшли наших пропозицій, фактично бачення війшли до того. Перше, безумовно, ми плануємо трошки переглянути той підхід, який був до розвитку електронних послуг. Ми розуміємо, що все ж таки електронні послуги залишаються найбільшим очікуванням громадян та бізнесу від державної влади. Тому в цілому новий план, нова концепція, нове бачення, вони будуть принизені такими принципами. Зокрема, кілька принципів спроби розтумачити. Наприклад, ключовим принципом має стати смарт-сервіси. Мова йде про те, що в нас минулий такий іноді гіркий досвід, і він нам предоставав, що не завжди електронна послуга в Україні є ефективною для громадянин бізнесу. Наприклад, послуга у сфері будівництва. Це взагалі одні з найперших послуг, які були, були реалізовані в Україні. Це послуги у сфері містобудування, пов'язані з початком виконання будівельних робіт, пов'язані з введенням новобудову в експлуатацію. І от ми свого часу запровадили там, здесь, у 2016 році ці послуги. Вони там притрацювали десь рік. І після того, як ми пронарізували їх роботу, виявилося, що там десь на рівні 50-70% в залежності від регіону відбувається відмови. Ми розуміємо, що насправді така послуга не дуже полегшила життя громадянам і почали більш детально аналізувати все ж таки, що відбувається в бек І чим більше в нас залишається фактора чиновника, фактора прийняття і ухвалення рішення чиновникам, тим менше ми отримуємо ефективність від електронних послуг. Тому сьогодні цей принцип є ключовим, він передбачає, що ми маємо ставити мету, щоб електронна послуга, послуга, яку ми переводимо в онлайн, автоматизуємо, вона станови... була повністю автоматизована, без втручання чиновника. Фактично, ми в минулому році запровадили першу таку послугу, це початок будівельних робіт, в червні минулого року, фактично з того часу, по цій послузі, яка раніше мала там відмов на рівні 50-70%, зараз немає жодної відмови. Це такий перший вдалий пілот в Україні, і в нас є дуже детальні послуги, які ми хочемо зробити повністю автоматизованими, або, якщо ви побачили, послуги такі проактивні, які навіть планують отримання Фактично, ці послуги без громадянина мається там на увазі продовження ліцензії, там зміна прахи, так і таке інше. Інший принцип, який ми хочемо закласти в самовдове бачення, це user-centricity. Знову ж, якщо аналізувати перші там, роки запровадження електронних послуг, можемо побачити, що там, коли людина стикається з певною життєвою бізнес-ситуацією, вона вимушена отримувати кілька, кілька адміністративних послуг. Тобто це дуже рідко, коли там певна життєва або бізнес ситуація випливає в одну послугу. І от якщо етапом послуга електронна, а потім там, завершення цього етапу є офлайн-послуга, то, безумовно, це не є ще такою ефективністю і результативністю для громадянина. Тому другий такий важливий принцип – це саме групування послуг в комплексні електронні послуги які об'єднані за життєвами, за бізнес-ситуаціями. І знову ж, що в нашому переліку наступних пріоритетних послуг вони так і зруковані. І фактично цей принцип каже про те, що за однією заявою громадянин або бізнесмен має отримувати весь комплекс послуг навколо цієї ситуації. Першим таким проектом, який має бути реалізований в цьому році, стане проект «Ємалятка», сподіваюся, ви чули. Цей проект передбачає... Можливість отримання за електронною заявою до десяти адміністративних послуг пов'язаних з народженням дитинства. Реєстрація народження, отримання допомоги при народженні, отримання податкового номера одразу при народженні і багато інших послуг, які дійсно зараз вимагають окремого звернення і дуже багато часу забирають в українця. Так, спробую пришвидшуватися. Тобто, я зараз спробую окреслити такі ключові. Завдання на цей, рік, на цей рік і плани до 2024 року, але не зупиняючись на деталях, можливо, у вас будуть питання. В цілому презентація, яку ви отримаєте після цього засідання, вона структурована таким чином, що по кожному з напрямів, який висвітлюємо цю презентацію, спочатку йде опис загального стану, потім йдуть більш деталізовані завдання на 2019 рік і... Після цього такі цілі, які ставляться до 2024 року. Тобто в цілому ми маємо близько 120 електронних послуг на сьогодні. Є детальна аналітика про техніку, якісний стан їх роботи. Там, ви бачите, що в нас дуже велика потреба зараз запровадження ванстоп-шопу єдиного місця, куди громадянин зможе звертатися, але там, такі послуги, як реєстрація бізнеса, наприклад, вони також можливі без чиновника. Зараз працюють з Безумовно, ми прагнемо, щоб по всіх послугах залишилася лише одна форма. Зараз, Ви знаєте, що в цьому послугах є там заявище, доносити лікометів. Тобто питання реінжінірингу, питання спрощення, вона передбачається цією концепцією, цим планом. А також в цьому році ми плануємо запустити такого єдиного бота, який буде на себе перебирати частину функцій підтримки саме надання електронних послуг не офлайн. Рухаємось далі. Ще кілька слів про електронні послуги, щоб таке у вас вже було загально уявлене. Тобто в цілому Україні, там по реєстру Мінекономіки десь півтори тисячі адміністративних послуг. Якщо розкласти типові там, ситуації для громадянина, починаючи від народження там, до смерті, там, вступ в дитячий садок, школу, вуз, отримання права, реєстрації землі, нерухомості, автомобіля. Якщо взяти типові бізнес ситуації, то в цілому це не більше 200 послуг. І тому на одному слайду ви бачите саме, що середньострокова перспектива, яка, від якої насправді отримують ефект і відчують кожен український, це саме не більше 200 послуг. Але питання зробити їх дійсно дуже якісними, питання, щоб вони були об'єднані навколо цієї ситуації, питання, щоб вони максимально вирішувалися без чиновника. Тобто, ніхто насправді не ставить таку мету, щоб там півтори тисячі послуг було. Бо там, там чим далі до специфіки там є такі послуги, які насправді не було, там 5 на рік або 10 на рік. А ті послуги, які були обрані до переліку пріоритетних, це безумовно послуги, які найбільш там, суспільно важливі, найбільш корупційні, послуги, які цільова аудиторія там, принаймні від ста тисяч до кілька мільйонів на рік, Тобто там критерії доволі чіткі зрозумілі, і ці послуги також співпадають з тим переліком, який затверджений на рівні Європейського Союзу і є обов'язковим до всіх країн-членів ЄС. Трошки ще детальніше на електронну ідентифікацію, і потім, мабуть, завершу. По Електронна ідентифікація ми розуміємо, що сьогодні є одним з таких найбільших бар'єрів розвитку електронного урядування, те в цілому святкової економіки, який зараз там. Тобто ми, Країна, яка жила довгий час без демографічного реєстру і ніколи не мала взагалі актуальної інформації про громадян і про паспорти, що безумовно дуже негативно позначається на питаннях як про охоронної діяльності, питаннях електронного рядування та інше. Демографічний реєстр фактично активно почав створюватися з року 2014-2015, зараз там 13 з половиною мільйонів вже громадян внесено до цього реєстру. Вони вносяться шляхом видача або закордонного паспорту або внутрішнього паспорту вигляді ID-картошки. Понад 3 мільйона вже ID-карток видано, на жаль, поки що без ЦП, зараз вже називається кваліфікований електронний підпис. І в минулому році нам вдалося з операторами запустити проект mobile ID, який поки що не отримав а, такого... Популярності і доступності, але по цьому також є плани. І а, агентство минулого року запустило систему Одіговія, який, який такий єдиний державний сервіс електронної аутентифікації, ідентифікація громадян для будь-яких сервісів. Сьогодні він також активно розвивається, і два тижні тому знову ж уряд ухвалив постанову про порядок і функціонування. Тобто сьогодні це для нас найбільший виклик. В Україні десь приблизно 6 мільйонів э, активних дійсних сертифікатів. 99,5% які знаходяться не на захищених мосіїв. У нас 7 листопада 2018 року вступив, набрав чинності закон України про витруння до послуги, який рекоментує європейські, європейські вимоги і регламент 910, і, і Айдас. І фактично в нас зараз ми випинилися в такому трошки важкому перехідному періоді. Це закон як і регламент Європейського Союзу забороняє електронний підпис на незахищеному носії. І от те питання, що сьогодні всі ці 6 мільйонів знаходяться на незахищеному носії, і в нас немає такого швидкої альтернативи, як забезпечити хоча цей показник, а запит є набагато більший щодо захищеного носія, тому вимагає сьогодні дуже такого комплексного, швидкого плану по забезпеченню населення доступним, надійними, зручними засобами електронного Ми плануємо вирішувати кількома підходами. Ви чули, там вже є певні скандали, пов'язані з звітами в податкову, з необхідністю подання лише з КЕП, кваліфікований електронний підпис на токені, які там коштує певну суму, яка навлаштовує бізнес. Тому підхід наступний. Зараз там пресвищується максимальна робота щодо вже видачі ID паспортів одразу з електронним підписом. Очікування, що це розпочнеться з вересня, але вже там ті 3,5 мільйона, які отримали id картки вони зможуть на ці ID-карти записати електронний підпис. Знову ж, я там взагалі не фанат id картки ми розуміємо, що це Дуже добре з точки зору, з точки зору ідентифікації громадян, там, можливості певних при офлайн обслуговуванні коли там є безконтактні носії, які дозволяють читати інформацію. Але електронний підпис на чип-карті, він передбачає рідера, він передбачає наявності ноутбука, в багатьох ноутбуках навіть вже USB немає. Це все ж таки підхід є не дуже сучасним, не дуже неоцінним. Якщо подивитися, як розвивається електронна ідентифікація на захищених носіях сьогодні в Європі, то це, безумовно, два ключових тренди. Це Mobile ID і те, що так умовно називається Smart ID. Mobile ID — це коли електронний підпис знаходиться на sim карті на спеціальній sim карті яка має криптомодуль і є нещитованим носієм. А смарт-адіт це реалізується в залежності від країни, або електронний підпис зберігається фактично в мобільному застосунку телефону додатку, або електронний підпис зберігається у хмарі і по певних захищених процедурах з мобільного застосунку додатку відбувається запит до відповідних дітей, кому не кажуть, що у хмарі, де зберігається особистий ключ громадянина. Тобто в нас, що стосується Mobile зараз багато консультацій щодня там відбувається, вчора була зустріч, наприклад, мобільних операторів з банками, для того, щоб зрозуміти, яким чином зробити доступну мережу надання сервісу в Mobile адже видачі через магазини мобільних операторів – це такий дуже складний шлях, який, безумовно, не зможе забезпечити веселинок і запах. І зараз ми пропрацьовуємо ідею для того, щоб банки в першу чергу державні банки стали такими філіями видачі мобайла ді населення. Якщо це вдасться, це, це дійсно буде дуже великий прорив. Це багато тисяч відділень по всій країні. І ми зараз цього прагнемо. Що стосується смарт ID, то цей досвід є дуже новим навіть для Європи, і до кінця року ми хочемо провести такий пілот. Зараз вже фактично в стадії оцінки можливість е, захищеного реалізації розміщення ключа у хмарі. І ми хочемо до кінця року реалізувати пілотний проект, коли особистий ключ громадянина буде розміщений у хмарі. Це буде вважатися по вимогам нашого державного зв'язку як захищений носій. Це все буде безумовно викладено у такому більш комплексному плані, бо там дуже багато завдань, я всі зараз не розкажу, але частину з них можна побачити у презентації, які цілі, які ми прагнемо до 2024 року. Дуже багато завдань стосується знову ж державних реєстрів інтероперабельності, адже система там біта лише фактично в травні, можна сказати, отримала пенсійний запуск, нормативна база вся прийнята, експертизи безпозв'язку проведені. Це зайняло, безумовно, дуже багато часу, на жаль, але зараз є дуже чіткий план по пріоритетним взаємодіям, є завдання до кінця року об'єднати 20 базових реєстрів, які насправді відповідають там, майже за 60-70% всіх адміністративних послуг. Разом з тим, одночасно з... Провадженням тримбірки з забезпеченням тераперабельності реєстрів у нас відбувається побудова національного реєстру електронних ресурсів. Це фактично, знову ж, така система є майже в кожній країні. Це система, яка фактично веде стан всіх інших реєстрів з метою упорядкування, з метою недопущення дублювання, актуальності та іншою інформації. Тому всі ці завдання тут викладені, як і дорожна карта тераперабельності, яку ми маємо і ви маєте з нею рознайомлені. В участі є також відповідні завдання, що стосується розвитку петиції, запуску громадського бюджету не лише на місцевому рівні, а не державному, в тому числі розподіл будь-яких державних винагород, державних фондів через, за принципом бюджету участі з можливістю електронного голосування громадян, а так інше. По відкритих даних ситуація наступна, що ми... Квітні, В квітні, мені здається, опубліковано нову редакцію постанови 835, яка передбачає відкриття 900 наборів даних. І тут зараз питання, тобто відкритих даних у нас взагалі громадськість є найбільш важливим і активним партнером, і здебільшого, що палив постанови, що відкриття ключових реєстрів відбувається дуже під таким фільском громадськості, можливо, це зміниться на краще. подивимося. Ну, і, безумовно, дуже важливим питанням останнє, що скажу, дуже важливим питанням залишається вибух, побудова ефективного управління розвитком не лише електронного орендування, в цілому сфері цифрової економіки. Ви, мабуть, бачили, там є публічні певні дискусії, міністерства, ні, міністерства там. Ну, до речі, я можу поділитися з вами, ми провели аудит як відбувається управління розвитком цифрової сфери в країнах Європейського Союзу, взяли коментарі декількох СІО. Всі кажуть, що ну, взагалі Міністерство є лише в кількох країнах. Це не захищає агентство, я вам цього на не дам. Тобто зараз сучасний підхід, який там, пропонує остання концепції Голдбанку і в цілому країни, які там задають тренди в сфері цифрової економіки, вони розуміють, що сьогодні цифровізація є частиною будь-якої галузі. Тобто у нас є ХЕЛС, Міністерство оборони здоров'я, ЕДІКЕЙСІН, Міносвіти, Цифрова інфраструктура, Міністерство транспорту, таке інше. Ми розуміємо, що там, як би не називався єдиний орган, він ніколи не зможе відповідати за ці питання. Тому сучасний підхід і сучасна концепція, яку в цілому нам там підтвердили багато європейських колег, це побудова CDO-нетворк. Chief Digital Officer, тобто це вже перехід від CIO, це також трошки застаріле поняття, Chief Digital Officer, і для таких країн, як Україна, рекомендовано взагалі не лише горизонтальна, а й вертикальна мережа CDO, коли там заступник міністра CDO Голозева, коли заступник голови об адміністрації це регіональне CDO, фактично всі вони пронизують фактично, державу і пронизують цей план, бо становиться відповідальними на кожному своєму частку. І хто в центрі, це, вже це координує, це питання, там, в залежності від особливостей країни, але в цілому мережа СІДІО, ми його зараз пропонуємо і бачаємо, що це дійсно може стати таким управлінським проривом. Вибачте, що трошки зайняв багато часу, я можу розповідати дуже детально, якщо будуть питання готові відповісти, я бажаю вам ефективної роботи у складі громадської ради агентства. Ми дуже відкриті, ще раз наполягаю, готові до будь-яких ваших ініціатив, питань і спільної роботи, адже плани дуже амбітні, вони дійсно е, можливі лише за умови синергії, за умови об'єднання всіх навколо єдиних цілей. Дякую. Дякую, Олексій. У когось якісь питання, пропозиції. Олексій, скажіть, будь ласка, будь ласка, представник, представляю професійну асоціацію. Ця стратегія вона формалізована вже на рівні нормативних раптів? Ні, цей план, який вам зараз презентував, це частина, е, частина того плану, який зараз формується фактично новою командою в адміністрації президента, і він не формалізований, він в стадії обговорення, в стадії отримання пропозиції, ви можете долучитися до. Тобто, я так розумію, це наша перспективна робота громадської реалізації. В тому числі, так. У вас зараз є там. Я думаю, тижня-два, тижня а може там трошки більше, для того, щоб надати пропозиції. Вони будуть обговорені. Я думаю, що якщо розуміє, то включено. Дякую, Олексій. Абсолютно влучне питання. Ми сьогодні послухали Олексія з планами 2019 рік. Дуже добре, що вони вже коригуються з планами нової адміністрації Офісу Президента. І це і є наш порядок денний, такий ґрунтовний, Тобто, це є те, чим займається центрального органа виконавчої влади Це плани центрального виконавчої влади. Виходячи з цього, багато виходячи з цього, ми повинні формувати свою дженду для роботи і пропозицій. Повторюсь. В подобному ключі у нас проходили минулі засідання, коли ми по кожному з подібних проєктів обговорювали і всі члени громадської ради, які мали свої зауваження, пропозиції, їх надавали. Так, дійсно, Олексій сьогодні ще не затронув тему полозного інтернету, стартапів і ще багато... окремо да, ще багато тем, але я думаю, що на відповідних засіданнях ми це все обговоримо. Пропоную переходити до наступного плану порядкоденному, другому – це обрання членів лічильної комісії, голови зборів секретаря. 15 хвилин. Це, повторюсь, у нас, виходячи з змін, зміненої постанови, це, це там, такий е, вітринний підхід, тому що голосувати будемо за питання наступної Наша дати. Ну, для, Я порахую паркувати... з'ясувати, чи будемо ми рахувати взагалі, чи ні. Давайте таким чином поберемо і вони порахують. Колеги, хто готовий бути чи нам лечільна яка місця? Підміньмо, будь ласка. Дозвольте, так? можливо, дійсно, Данило Глоба, Апсоціація України, можливо, слушне питання. Наскільки ми знаємо, всього 33 особи і просто питання в тому, хто зареєстрований чи ні, хто присутній особисто. Ось і все. Пропозиція така, щоб ми голосували пакетно, а не по-особовому. Ну, і це, це скоротило б і час для прийняття рішення. І за головою, і за чинні комісії? Обрання складу відразу, без рейтингового голосування. Це нормальний фактор, але це... Ну, тоді, колеги, хто готовий бути членом навчальної комісії, підміть добре, будь ласка, руки. Колеги. Цілкові свічка і буквально. Так, один, два. Я думаю, три буде оптимально. Хто ще я готовий? Колеги, будь ласка, перевідьте і ски це не е, кримінальне випадка. Двоє. Добре, двоє. Тоді представьтесь, будь ласка. Катя жовта, моніторингова організація через цю. І ви вже я, Тоді пропоную проголосувати за член лічильної комісії. Хто за? А члени лічильної комісії полічать? Хто, <ріст> Хто, <проти? ріст> Хто проти? Хто проти? Хто втримався? Дякую. Одного <ріст> голосу. Голос. Тоді наступне питання. Це секретарь е е е зборів. Пропоную секретаря залишити. Того, який у нас був В ініціативній групі Тому що він розуміє документи Розуміє Він член він, не член, він Робітник Агентства електронного урядування Це Тимур Фіорубі. Тимур, так Згідно теплового не може бути Тільки кандидат не може бути Окей, тоді, тоді пропоную Хто хоче бути секретарем <laughs> Секретарем Микола, може ти, як також член інститутної групи, так. візьми на себе зобов'язання, а потім... А, потім ти згадаєш? Рухатися <ривши> далі. <ривши> Давайте, Давайте проголосуємо. Давайте. Хто за? Тільки прізвище озвучить. Козлов Микола Володимирович. Хто проти, хто отримався одноголосно. Особно голови зборів, які є пропозиції. Дякую за підтримку. Mm -hmm. Я підтримую. Хто ще готовий бути головою зберегу? Тоді пропоную голосувати. Хто за? Хто проти? Хто втримався? Дякую. Одному голосу. Може дійсно не треба лечити на Дякую. Вони вже є. Вони вже працюють. Далі наступне питання, ми обрали, це дуже ефективно, ідемо далі. Інформація, щодо підготовки встановчих зборів. У нас був також член сільної групи Дмитро. Дмитро, будь ласка, проінформуй. Доброго дня. Мене звати Дмитро Байер, я відповідно начальник юридичного. Формування нового складу громадської ради, відповідно, почалося з 4 квітня 2019 року, коли був підписаний наказ Агентства про утворення ініціативної групи. До складу ініціативної групи, відповідно, увійшли представники Інститутів громадянського суспільства, які були запропоновані громадською радою попереднього скликання, і представники Державного агентства з питань електронного уряду Ініціативна група відповідно працювала, також проводила засідання і готувала фактично ці установчі збори. Всього було проведено 5 засідань ініціативної групи. Перше засідання відбулося 23 квітня. На цьому засіданні було опрацьовано оголошення про початок формування нового складу громадської ради, яке було в подальшому оприлюднено на офіційному сайті агентства. Друге засідання ініціативної групи його можна назвати позачерговим. Воно відбулося у зв'язку з тим, що було внесено зміни до типового положення про громадську раду, яким було встановлено додаткові вимоги певні до інститутів громадянського суспільства та кандидатів, розширено перелік документів, які подаються. І на цьому засіданні ініціативна група вивчила зміни і е, вирішувалось, яким чином працювати далі. Е, взагалі було обрано шлях найбільшого сприяння представникам, оскільки зміни взагалі е, зміни не передбачили ніякого перехідного періоду, і, е, тому були застосовані загальноправові підходи і було вирішено, що е, ми будемо найбільшим чином сприяти Кандидатам, які подавали документи, тобто було визначено, що ті документи, які були передбачені першим оголошенням, вони є обов'язковими, додаткові документи, які визначені постановою ми рекомендували подавати кандидатам, які делегували інститути громадянського суспільства, а також сприяли тому, щоб ви їх нам подали. На третьому засіданні відбулася перевірка документів, поданих інститутами громадянського суспільства, тобто було вивчено всі документи, ось вони, ця папка, це документи, які ми вивчили, працювали. Було складено попередній список відповідності документів, поданих інститутами громадянського суспільства для участі їх представників в установчих зборах. І, тобто виявлено, що більшість кандидатів, документи, які були подані більшістю кандидатів, вони відповідали вимогам. В деяких кандидатів цих документ, деяких документів не вистачало. Інестиктивна група відповідно повідомила таких кандидатів про виявлені недоліки. І як результат, всі представники інститутів громадянського суспільства усуговували, виявили нездоліки. І на наступному засіданні вивчивши вже всі документи, які були направлені в агентство. Ми сформували список кандидатів до складу громадської ради. Взагалі, таких кандидатів виявилося 33. Тобто 33 відповідно кандидати до складу громадської ради. Останнє засідання ініціативної групи було присвячено визначенню кількісного складу громадської ради. Оскільки в зв'язку зі змінами до такого положення визначення кількісного складу громадської ради стало повноваженням ініціативної групи. Також було вирішено, що з метою забезпечення найширшої участі Інститутів громадянського суспільства, тобто це була спосередньо моя пропозиція затвердити склад громадської ради при Державному агентстві електронного урядування відповідно до кількості кандидатів, тобто це 33 особи. І в зв'язку з цим, відповідно до типового положення, фактично всі кандидати вважаються такими, що обрані до складу нової громадської ради. Оскільки кількість кандидатів відповідає кількісному складу громадської ради це, в принципі, основні етапи, основні моменти, пов'язані з підготовкою установчих зборів. Інстинкт-губок працювали плідно. Результат її роботи – те, що сьогодні відбуваються установчі збори. Дякую за увагу та також бажаю вам всім успіхів у роботі і плідної співпраці з Державним агентом з питанням електронного урядування України. Дякую, Дмитро. А, питання. Чи потрібно нам в, зі змінами зі дяшоти голосувати за новий склад? Ні, не потрібно. Якщо у нас 33, 33 у нас... Да, так, вважаю, цей, цей склад тут вважений Але я пропоную для... А всі 33 присутні? Так. Е, 30... Ну, я зараз не знаю, скільки. Е, 30... 30... Ну, так. Однак... А, е... А... Е... Тут я ще хочу зауважити, що це, це, е... це вимога, Зараз немає, е немає впливу, оскільки не проводяться е рейтингу голосування на, на установчих зборах. А присутність ключової е під час проведення. Хвилини. Хвилинечко. <реку> Тоді, колеги. <реку> а, для того, щоб. Я пірове, можна? Для того, щоб, э щоб скажімо так, це зробити, пропонуємо проголосувати за новий склад у, у ну, всякі складі да, 33 колеги, хто за? Да. Доголосуємо? Ні, на все, я така не довго виснуваю. Я просто розумію, <А>, ну склад Командарської ради формується на основній збор. І при <пробіт> цьому вступність на встановочих зборах не є умовою для підходження складування справи? Ні, дозвольте, дозвольте, це на встановочих сборах? Дозвольте, це правильно прояснимо. Відповідно до змін по мускційому типовому зазначається, якщо менше 35 осіб відповідно подали документи відповідають повідним критеріям, тоді встановочі збори не проводяться. І всі ті, хто подали документи, які, від, які відповідають установленим критеріям, автоматично вважаються прийнятими до складу е, громадської ради. Отже, тому, от я до, той, тому я до цього питання і задавав. Для чого ж лечіння комісія, якщо е, власне всі є? Просто зафіксувати, що прийшли. А ми в цій установчій зборі просто зафіксувати факт того, що <нах> <нах> <будь> <нах> <бути>. <нах> Що члени зібралися, якісь рішення прийняли тощо. Там назначить дату слідчого закладу. І, і процедурні так. питання, так, <нах> так ну Ми на цьому наголошували спочатку, коли я відкривав це засідання. Так, у зв'язку зі змінами, це та також у нас менше, ніж 35. Тому ну, пропоную далі. Хто за, ще раз, будь ласка. Хто проти? Я лічильна лічиль 난 комісія. Кажу, ми... Ми ми ми я думаю, основші не проходяться не, не установші збори а не проводиться рейтингового, рейтингового голосування віде. на установчах зборах. Тому і виникла така ситуація, що прямо не вказано, що не проводяться установші збори, а вказано, що не проводиться рейтингового голосування. Власне, відповідно, я на питання, що складає mêsкради формується на установчах збори? Він формується шляпом рейтингового голосування, яке не проводиться. Они формируются на основании... Слушайте, возьмите почитайте, постанову да и все дела... Я не просто коллизия получается. Лечебная коллизия. Нет, коллизия в будь-який момент, когда есть какие-то изменения... Я хочу спросить, можно проголосовать. Лечебная коллизия. Как мы сформировались? Да, так Сколько за, сколько против? От, одна особа утрималася, а нам, шановні колеги, давайте ж все ж таки визначимо, скільки осіб присутні. Це найголовніше питання. І ще раз, і ще раз, і ще раз прояснимо. Це списку реєстрації, це зафіксовано, скільки посуда. А будь, будь ласка, можете озвучити ще раз? Ні, по фамілії всі? Ні, по кількості, по кількості. Тридцять є, з них троє задовиженістю. Ну отже. Отже, якщо питання щодо особистої участі, воно все ж таки має значення і за довірністю. Це, питання, це питання все ж таки не може бути. Тому 30, скільки? 30 мінус 3? 27. 27. Дорівнюю 27. Отже, проголосувало 26, один утримався. Так. Все. Я поздравлюю. Ще раз з цим. Действительно, Володимир слушно заметил, но именно для этого мы проводим это заседание. Поэтому давайте сейчас следующее питание. Передо последнее перед наступателями. По 1, 2, 3 минуты, что может да, каждый да, рассказать. Вот, Тетяна, починает. Да, я в итоге пойду, к сожалению. Татьяна Попола, я сегодня здесь представляю нараду інформаційної кібербезпеки. А була, здається, в усіх складах громадських рад і агентстві і до того агентства у нас був гос там якийсь там государственный орган, типа комітета, з 2000 року -го працюю в сфері телекомунікації, інтернету і електронного Дякую. Дякую. Дякую. Артем Ефем, адвокат, керуючий партнер юридичної фірми Юскута. Тут для того, щоб займатися безпосередньо розробкою нормативно-правових актів подальшим впровадженням діджиталізації. Дякую. Представляє телеком Палату України. Дякую. Пожалуйста, вігнус Памазан Богдан прийшов эту сферу буквально седавно, заинтересовался открытыми данными, разработал свой проект, который не попал в Open Data Challenge, начал больше в этом деле смотреть, как, что и почему, какие есть проблематики, увидел свое видение этого вопроса и дошел сюда. Этого. То есть получается за этот период, буквально последние два месяца был разработан совместно с людьми концепт реорганизации как технической части, всей структуры, концепт именно, не физическое исполнение. Потом, как организационно поменять это все. И все, что сегодня показывал, показывал Алексей, это полностью накладывается на этот концепт. И, и наоборот, концепт, они полностью совместимы получаются, эти предложения, которые надо сделать. И мы все знаем, что надо изменения делать в разных аспектах, это законодательных, всех, тем более у нас как бы обещана политическая воля на это. Поэтому надо проявлять сейчас инициативу, и что я буду здесь и делать. Плюс я еще ознакомился с, со статутом Громграды, и вижу, что на текущий момент там есть все для этого факторы, которые позволят э, это прототипировать как бы на на, на основе нашей грамрады, э, полностью вносить э, э, как бы. И это конспекты, то, что предлагает агентство отрабатывать на нашей Громраде. Потому что мы можем и взаимодействовать с другими органами власти, с министерством и предлагать их. То есть искать у них людей, которые формально будут назначены в будущем, возможно, как бы СДО и требовать его к нам в комитет общаться с ними, то есть создавать свои комитеты. Тем более сейчас уже комитеты разные организовываются. Есть несколько э -э коалиций, и Гром Рада может это дело формализировать именно потому что коалиции разные собираются у Громрада может быть для этого основа То есть и начать это все движение прототипировать здесь и сейчас независимо от того как будет политическая воля, как будет сложиваться да? uh, да. Пропоную для того чтобы не затягивать проголосовать дату, дату наступного засідання, а потім вже представляться, бо кожен може там 2-3 хвилини, може більше. Приймається? Mm -hmm. а, колеги, пропоную наступну дату два варіанти. Або наступний тиждень 4-5, або через тиждень через тиждень це е, е, ну, 10-11. Четверте-п'яте або двадцяте-одиннадцяте. Ну, Я припитаю, чи можна, можна, не будь ласка, які питання плануєте розглядати на наступному дистанцію? Ми окремо викладемо е е передагнений, але обороння голови, обороння секретаря, такі організаційні питання, бачимо. Добре, скажіть, нове положення про громадську раду мобідування я не проти. Ми сформуємо порядок денний, як ми сформували цей порядок денний, пропозиції всім ми. Ні, не пусте, по сьогоднішньому порядок денному матеріали, порядок денний, ну користувайте за щоб ми розуміли, що ми розглядаємо. Що, скажімо, деякі речі можна було прочитати і походи навіть. Не дуже звучове. Колегі, вибачте, ми. Відлучимося, я повернувся, а мою колегу нотарію... пропонує проголосувати за дату і контрмедія. Ну я потім да ми технічно передаємо голоси Катерині Жук, так тому що ми діючі вже члени і маємо право це робити всіх Я пропоную давайте дату проголосуємо під чіна комісія. Тобто голосуємо колеги, За що голосуємо? або п'яте, або десяте? Який давайте з тихо ознайомитися. Давайте 10, більше часу. Запоную. Голосуємо 10, -й, 10, воно, 10, -й, 10 -й липня наше засідання. Хто а, за? 7. 15. По традиції. Це дуже 16. На 16. На 16. На 16. Отповнівся находить, що вам тільки пішкова. На 16. На 16. Давайте на 13. Ні-ні-ні-ні. А потім на 8 ранку? Да. На 10, Колеги, 10, а, а то, 10 липня 16 -та 10 -та година. Не, Хто не, за? Будь ласка, порахуйтесь, лічильна комісія. Разом, разом. Три, чотири, п'ять, шість, сім'ять, восемь, формально. Дев'ять, десять, дев'ять. Двадцять, четырнадцять. Пятнадцять. Пятнадцять. А, а скільки осіб а, проти? Ну тобто, хто проти? Хто утримався? <сум> Утримувалися один, два, три, чотири, п'ять. Шість. 6. Шість. шість, шість проти, проти. проти ні, ні, ні, Все добре. Інші, інші. Рішення, не рішення прийнято. Дякую. Дякую. Хтось може піти, а хтось Дякую. так. Дякую. Дякую. Ну тоді два слова. Представся, плане і в Олександр Судє, голова України України, сказав, скільки розуміємо до речі орган, йому повинні аналізувати, допомагати і лобіювати. Тому я цим буду займатися. Дякую. Дякую. Так, наступний хто готовий. Сергій. Сергій ті підприємець з досвідом понад 15, 15 років. Займе з розробками як українських, так і міжнародних проєктів різного рівня. Сюди прийшов, тому що в положеннях про про наступні дії громадської розвитку в 2019 році є якраз розвиток IT, інфраструктури для стартапів і підтримки їх. Власне, хочу долучатися до цієї ініціативи і бути корисним ділитися досвідом. Дякую. Зовував Микола Володимирович, експерт громадської організації Центр розвитку і інновацій. В рамках організації займаємося розбудовою електронних інструментів електронної демократії, смарт-сіті. Тому завдання та цілі моєї громадської організації вони цілком співпадають з цілями і завданнями агенції. З ми спілкуємось на різних рівнях і в коаліції електронної держави також. Тому це служба доводна додати потужності, активній в активності. Дякую, Дякую. Роман. Роман я експерт світової трансформації. І, в принципі, як сам надаю консультаційні компаніям 3-4, так і є керівником компанії Quadridium, яка сама є, займається консалтингом. Також тут я представляю компанію, точні, організацію Фундацію інноваційного регіонального розвитку, метою якої є якраз електронна демократія, розвиток відкритих даних і якраз розвиток регіонального управління. Маю надію, що якраз тут саме співробітності з громадською радою і з державним агентством електронного врядування зможемо допомогти розвивати саме ті послуги. Дякую. Дякую. Мене звати Крученко Олександр, я представляю громадянське суспільство онлайн. Наша організація є одним з основників коаліції з розвитку електронної демократії. Ми також займаємося питаннями електронного врядування і питаннями ефективності використання публічних коштів. Ті, хто хоче займатися е, цією сферою, будь ласка, давайте знайомитись, спілкуватись. Дякую. Доброго дня. Андрій Піскон. зараз в громаді Представляю громадську організацію, Асоціація комп'ютерної медицини. Ну, з відповідними зацікавленими в електронному лідувачі. До речі, тривітим, я Дякую. Андрія, день народження. Андрія, день народження. Дякую. Будь ласка, на наступні мене звати Полянська Вікторія. Я представляю агенцію інноваційного сталого розвитку та ресурсу ефективності. Власне перебрала естафету від моєї колеги Марини Васельської, яку я думаю, багато хто тут знає. Я займаюся проектами електронної консультації з громадськістю. Ну і власне ця тема є дуже дотична до загалі зборів до громади. І хотілося б. Допомагати, просувати, врешті ми з цим і всі, всі займаємося, і хочемо, щоб електронне вирятування якось просувалося на Україні. Дякую. Добрий з, день, мене звати Олексій Янковський. Я консультант, працюю в сфері IT-консалтингу більше 12 років. Працював в компаніях великої четвірки», працював в «Терхаус Куперс» «Ерстин Янг». Активно співпрацюю з державним сектором. Останні проекти розробляв ІТ-стратегію Міністерства фінансів України, ДФС і Державної керівно служби України. Представляю організацію «ІСАКа Київ» і віце-президент «ІСАКа». Це міжнародна неприбуткова професійна асоціація, яка займається розробкою кращих практик і настанов з ефективного ІТ-управління, ІТ-аудиту, контролю і кібербезпеки. В Україні Ісака працює з 2008 року. Ми розробили, переклали на українську мову, популяризуємо різні настанови за ІТ-управління кібербезпеки і безкоштовно їх розповсюджуємо. Специфічно ми переклали стандарт COVID за ІТ-управління, який регламентує всі питання ефективного ІТ-управління від планування стратегічного до впровадження, до експлуатації систем, до їх аудиту і перевірки їхньої роботи. В громадській раді я хотів би сприяти впровадженню ефективних підходів до іт управління в державному секторі України, Специфічно Такі речі, як IT-стратегія, CIO, контроль великих закупівель, контроль стратегічних проектів, узгодженість планів розвитку і закупівель IT із потребами організації і суспільства. Ці речі я вважаю за необхідне впроваджувати на основі міжнародних стандартів. В цьому моя місія громадський громадській рах. Дякую. Доброго дня. Айсіева Анна, представляю громадську організацію «Кири Smart City Hub. Займалася, займаюся і буду займатися питанням електронного голосування. Крім цього, ще є міжнародним спостерігачем. Останній реалізований проект це я працювала в Брюсселі, координатор спостережної місії у 18 країнах Європейського союзу. Дякую. Я лавами слайд поставляю офіс регулювання всіх задачі, які пов'язані з дерегуляцією для бізнесу сервіс для населення і сервіс для державних органів у плані підвищення ефективності їх діяльності. Костянтин yeah. <tiny> <Constantine tiny> <Kowal. tiny> Коваль, я є викладачем в університеті і є керівником стартап-школи в місті Вінесі, Сікорський челлендж. Також ми заснували технічний скаловський рух, де навчаємо дітей, студентів, технологіям. І в принципі бачу, що є перспектива балотіок на напрямках навчитися, так, чергу, десь докласти свої знання, щоб передавати їх нашим наступним поколінням. Я Олег Гайдов, представляю громадську організацію «Непробудково-Кіберкавчег». Разом із цим ну, якби є споріднені зв'язки, я також вхожу в Комітет електронних комунікацій торгово-економічної, торгово-промислової палати України. Комітет центр антиантикризовий центр захисту бізнесу в Первої економічній палаті громадську раду держспецв'язку. Разом із всім тим, що говорили колеги, я хочу зробити навелос на інформаційній кібербезпеці. Тому що сьогодні це. Про це, на жаль, забувають, але треба розуміти, що електронний підпис може почати жити своїм життям. Дякую, Дякую за вас. Мене звати Богдан Крук, я делегований професійною асоціацією корпоративного управління. Асоціація, ну, вона орієнтована на надання, на надання забезпечення інтересів бізнесу, не фізичних осіб, але... Досвід корпоративного урядування, ну він завжди йде попереду досвіду державного урядування. Корпоративне урядування вже давно перейшло в електронну форму, тобто я впевнений, що в цьому напрямку ті, на, ті напрацювання, зокрема, особисто мій досвід спровадження в трьох корпораціях систем електронного урядування, електронного документообігу, він буде корисний як і Держагентству, так і громадській раді. Ну, але крім того, корпоративне управління, воно само собою передбачає забезпечення ефективності роботи колективних органів, тобто ефективність роботи наглядових рад. Я думаю, що кращі практики роботи наглядових рад ми провадимо в нашій громадській раді, так, щоб ми швидко, чітко, ефективно працювали, мінімум забирали часу в один одного і отримували максимально ефективні рішення. Ну, крім того, я ще і є юристом, тобто маю досвід роботи з законопроектами – Аналіз, подання пропозицій, думаю, теж пригодиться. Ну, і, і, і на завершення, співзасновник хмарного сервісу для менеджменту юридичних справ називається www. справи КомЮА, кому цікаво може подивитися, це для юристів, практично один з перших сервісів України. Дякую, я прошу. а я юрист історичний досвід роботи в сфері телекомунікації, технології, кібербезпеки, захисту даних. Дуже багато працюю з державними органами по законотворчій роботі. Сьогодні представляю громадську спілку Українська рада з питань зеленого будівництва, яка, відповідно, займається провадженням зеленого будівництва та інформаційних якихось доробок в сфері будівництва. Ну, якось так, якось. Данило Глоба, Асоціація Тритейського Судочинства. Зацікавлені в питаннях першочерково це єдиного підходу до надання інформації щодо всіх реєстраційних дій, доступу до всіх реєстрів, джерендалних, тощо структуризації, а також відкриття тієї інформації, яка на даний час є від невідкритої або напіввідкритої, наприклад, таких даних, як фінансова звітність підприємства, наприклад, а також встановлення ідентифікаторів на всі види інформації для того, щоб якщо інформацію видалено з реєстру, законно чи незаконно, то документ, який залишався користувачам, міг бути валідований як такий, що є дійсним. Ну, це так, коротко. Тому що це за допомогою блокчейну? Ну, не, не важливо, щоб це був якийсь ефективний механізм. Або ЕЦП, або тощо. Тобто тут не, не, не обговорюється це питання. Ми розуміємо, що громадська рада – це дурачі органи, вона не впливає, там, певним чином на політику органу, там, вирішально. Проте ці можливості якісь 5 копійок вставити і розраховувати на те, що цей голос почують. Дякую. Володя Фльонс, громадська організація «Електронна демократія», зазвичай відомий як основні роботи, як розробник «Прозоро», як громадський діяч, автор і розробник, власне, тих змін, до ліцею 96 го які додали електронне голосування. Ми є розробниками системи голосування, яка використовується в Україні, офіційно на в Набу, в МОЗі і інших органах. Це, власне, все до нас, якщо є питання. Тут, в цій громаді, я взагалі в двох громадах присутні: це громада держпи і власне громада електронного рядування. І моя мета присутності тут в тому, щоб ті зміни, які ми власне, нові зміни, які ми напрацьовуємо для роботи громади, досліджуємо роботу громади, діяльність нашої організації, були в першу чергу імплементовані тут, в тому що мало би бути саме самої новаційною, самою передовою громадою. Дякую. Дякую. Меня зовут Катя Жук, я совательство директор мониторинга организации Чарий Ситионов. Мы занимаемся проверкой, как не слова, неприбыльного сектора. Мы работаем по международным стандартам прозрачности и порядочности деятельности неприбыльных организаций. Мы входим в международную ассоциацию ИКФО, которая в том числе входит в ФАТ. Да, церковь, вот это, это, это а, собственно, вот те реестры и та система, которая ради чего здесь, в общем. А у меня то, что это все работало наконец -то. Потому что э, все мои выводы, они ну, строятся в первую очередь, конечно, на том, что у нас есть в доступе, на публичную информацию, открытую информацию, да, и только после этого я перехожу уже к каким-то там специфическим вопросам. То есть, чем больше открытой информации, тем правильнее. И это касается очень многих направлений, потому что общественные организации у нас работают Во всех направлениях, то есть и там гуманитарная помощь, у нас нет базы, то что получают, да, как это работает с табожником, все не вижу эту информацию, хотя она должна быть публичной. И очень много других как бы, источников. Оно все а, не скоординировано, оно все не скомпоновано. Я ну, как бы, очень надеюсь, что мой опыт того, как а, многолетние, как мошенники отлично обходят все существующие публичные реестры и скрывают эту информацию то він теж пригодиться. Дякую. Василь Шинатолій, громадська організація «Міднародно спеціальна антикорупційна колегія». діяльність колегії спрямована на виявлення та запобігання корупції в органах державних обладнів. Метою участі у Данній громадській раді – це є громадський контроль за відкритістю та прозорістю державних органів та органів місцевого спеціальну. Спасибо. Павел Павел Николаевич, я занимаюсь электронным ведомством в сфере Державного управления комиссионного самовыдивания. Хочу долучить свой практический и науковый досвид о деятельности цивилизации. Спасибо. Антон Горпинич, ВОО в Центре инновационных технологий и технологий в сфере геоинформационных систем. Проблема на самом деле открытых данных ну, и вообще в принципе данных, потому что при определенном масштабе они уже превращаются в так называемый big data и со всеми вытекающими сложностями. Как минимум их тяжело анализировать, они нерепрезентабельны и так далее. Собственно, ГИС это одно из средств довольно эффективное, которое помогает для начала структурировать правильно эту информацию, то есть найти взаимосвязи, которых возможно сразу не сделать их более репрезентабельными, анализировать и на основании уже этих данных эффективно принимать. Я представляю міжнародну благодійну організацію «Фонд Східна Європа». Я є координатором компоненту електронні послуг швейцарсько-української програми міжнародної технічної допомоги, програми «ІКЕП». Я займаюся впровадженням електронних сервісів, брав участь впровадження таких послуг, як призначена допомога для народження дитини, реєстрація ФОП, зараз їх відчу, відпочина до послуг, реєстрація. Мене цікавить розвиток взагалі сфери стратегії розвитку електронних сервісів. Мене цікавить також напрямок можливо, централізації IT-інфраструктури, ідеї створення єдиного державного СОД. Ну і трошки мене цікавить тема відкритих даних електронних ринків. Дякую. Дякую. Yeah, yeah. uh, всім доброго дня. Мене звати Софія Кадуш. Я представляю Асоціацію міста електронного планування України. щорічний моніторинг, ми досліджуємо проводимо моніторинг впровадження інструментів електронного урядування в найбільших містах України. Що цікавить, власне, одне коли ми говоримо на національному рівні, є різні концепції, але коли ми проходимо на місцевий рівень, там своя специфіка, тому перший аспект – це впровадження, ефективне впровадження інструментів електронного урядування електронної демократії на місцях, в тому числі міста, в тому числі об'єднані територіальні громади. І другий аспект – електронна участь, власне, налагодження ось цієї взаємодії між громадою і владою. Останнє, чим займалися, це я співавторка концепції цифрової пропозиції, 19-25 двадцять роки тому а і е, була також членом громадської ради по mm -hmm. Дякую. От. Ну, за слова. Да. Ну я представник державного агентства е, по технічним питанням, по організаційним е, презентаціям або проведення онлайн е, засідання. Також будемо допомагати його. Дякую, так. Да. Муковський Дмитро, звісно, думаю, познайомлюсь більш детально з усіма вже на предметних засіданнях Громради, але, користуючись нагодою, директор Генерального департаменту цифрової трансформації агентства. До сфери компетенції моїй відноситься це електронна взаємодія між державними електронними інформаційними ресурсами, це електронні послуги, електронна ідентифікація і електронна демократія. По суті, про більш детальний рівень розвитку цих напрямів Олексій вам презентував. Презентація буде долучена до матеріалів цієї зустрічі, тому наразі все. Далі більш детально вже будемо знайомитись в предметній нашій... Дякую, Дмитро, дуже Добре. частий гость да, у нас. Доброго да. дня. Прошу, Володимир Сфера області вносить ті дані, національна екрана інформатизація, авторний документ а також вся з оборонами е, виконавчої влади в частині реалізації ряду проєктів, в тому числі частково тих, про яких ви розуміли. Прошу, щоб ви розуміли внутрішню структуру агентства, особливо ті, хто там, до цього не був правиль. Доброго дня, Доброго дня. Тейдя, Читувало Євген, Бухільська, розвиток електронної демократії, електронного самоврядування. Думаю, цим ми будемо продовжувати, займатися і відстоювати та сказати громадські радні. Думаю, у зустрічі. Дякую. У нас, Тимур дуже попавший секретарь громадської ради, два слова. про вас. Ківчинський Тимур, секретар ініціативної групи і секретар вже минулий громадський. Дякую. Ми вже чули, так? Да? от створити правову базу для провадження всіх інновацій і проектів. Ну, раз просити, я представлюся. Діана Ракос, керівник експертної групи з питань міжнародної діяльності, е от, агентство, агентства. Я не є членом громадської ради, проте е відкрита до обміну досвіду, передового досвіду саме Колеги, дуже дякую. Як ми бачимо, у нас, у нас на кожному засіданні, навіть зараз на установчих зборах, присутні майже всі напрямки і всі е, е, ключові особи. Сьогодні е, повинен бути виступати Реженко Олександр, але він у відрядженні виступав, його перший заступник. Ви це розповів всю концепцію формування, яка була, яка планується. Тому ще раз дякую агентству електронного... Закінчую, ядемко. Агентство електронного урядування, то що ви чуєте, розумієте і приймаєте критику, і приймаєте наше зауваження. Так. пропозиції, я їх всі, всі разом з секретарем Миколою консолідуємо і надамо. А вже після першого засідання одна, одна річ це подавати свої побажання, а інша річ це побажання спочатку розглянути на громадській раді, обсудити, проголосувати і подати. Тобто від вас ми також можемо їх подати. Від громадської ради спочатку необхідно проголосувати. Так, ну, це дуже слушне питання. Дуже дякую. на Наприкінці мене звуть ще раз Єгор Стефанович, я глава громадської організації «Електронна Україна». «Електронна Україна» займається майже всіма напрямками розвитку інформаційного Хочемо цей процес побудови і створення нашої галузі комунікаційної вивести на відкритий ринок, на прикладі Прозора, для того, щоб все було зрозуміло, хто чим займається, то, як рухається, які, які досягнення. У тому числі рейтингування, у тому числі за рахунок, скажімо так, збільшення наших рейтингов у світових рейтингах, електронного урядування, відкритих даних і таке і інше. Тому, колеги, дуже приємно познайомитись. Дякую вам. Можна я два слова скажу буквально? Ласка. Я хочу поблагодарити членів ініціативної групи, тому що я знаю, наскільки це это тяжкий технический труд ну, проходил это три раза как бы с разными министерствами частично И я понимаю насколько это ну, как бы серьезно и не оплачивается трудно волонтерская работа Спасибо. Да. Да, да. Спасибо. коллеги стосовно О, уже коллега пішов передок денный мы постараемся зробить на швидше так, да, ви і пропозиції, якщо є, якісь відразу їх пропонують. Все, ну, всім дякую. Ну і, мабуть, що ж секретар підготує і протокол, також. уже так, комісії ж, логично, да, мої, на Так, комісія, це логічно, ми його на наступному засіданні підписали. Ну, щоб у нас не так, було так, документів різних власних.